IEPA! Entzun dut, segurtasun informatikoari buruzko informazioa zaudela biatzen. Hau da! Zure Googleko kontuaren segurtasun eza. interneteko iruzur eta estortioak, ezabatze segurua ez egitaren arriskuak, eta fixinari buruzko informazioa nahi duzula. LASAI! tan gai hori buruzko bideoak aurkezten dizkizugu, nahi dituzan ikusteko eta interneteko basapiztei aurre egiteko. Sakatu nahi duzun gaian bideoak ikusten hasteko. Gero arte eta ongi ibili.